اهلا بكم سنتعرف من خلال هذا المقطع على طريقه تنظيف القرص الصلب الخاص بالنظام من الملفات الزائده من خلال برنامج سيستم الطريقه سهله وبسيطه من خلال هذا البرنامج الجميل به العديد من الخصائص ما يهمنا هنا في هذه الحلقه وفي هذا المقطع هو اداه تنظيف كلين سيستم كلينر هذه هي الملفات التي سيقوم بتنظيفها ننقل على select all ثم البحث سيتيح لنا الملفات او حجم الملفات التي سيقوم بتنظيفها ثلاثة جيجا بايت واحد جيجا بايت وهكذا من خلال كل مجلد على حدة ننقر مرة اخرى على select all ثم التنظيف ندخل الرمز السري او كلمة المرور ثم يبدأ التنظيف وقد وقام بتنظيفها حتى اتاح لنا ما يناهز ال 6 جيجا بايت شكرا لكم إلى اللقاء